အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင့်ညီမလေးရတတီလို့ခေါ်ပါတယ်ဟိုဟဲပီဘွန်ပါဗောနယူစစ်တူအစီအစဉ်လေးမှာလာရောက်တော်ပြရတာကတော့ဟိုခုမင်းစေရရို့ကိုစိစာရဲ့အသက်တေကုနေဟိုမာတို့တို့ဖိတ်ခေါ်မှုနဲ့လာပြီးတော့ချိုချင်ဖြစ်ကြပါ။အရန်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်လေးもလုပ်အားပေးကြပါအောင်နော်ယူစစ်တူညီမအခုတတီဆိုတဲ့အမည်နာမည်လေးနဲ့ပဲ single MV လေးထွက်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။အဲဒီခွေလေးထွက်လာရင်လေးအပပါအလု အဲ့လိုဈေးည ആയി တပါရရှိမြူးဇစ်တိုအမအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘောနော်ဟိုငယ်လေးတွေအဲ့လိုရိုးသွ်တမြာင်ပင်စာလုခဲ့ရော်ကြ်းကနောဆုံလုံနိုင်ချိန်ချိအပညာကိုအဲလတနှ်သွပါမြးစ်တို ဒီ m s တစ်ာပင်ဖြစ်ခဲာမျိးကေပေါးာကုစရာရဲအခက်ဖိကြာစာပေါ့เရောကောလဲှာစီ်က်ကာ်ကစီ်တ s i c နဲ့ဟိချလပေ်ပြာစာကကော်စာာက်တက်လ်ကသပေါမ်း်အကမုလလအတတအားပေဖခေရှင်ကများကြင်် สรุปอัตดิเรกนี้เนี่ยแหละโฮมิวสิคโดเนี่ยปูออกပြီးတော့အပြေပြေနေစက်နေဆိုလို့ရွှင်လာအလုံး